علیکم آج میں آپ لوگوں کو آر کنال دکھاؤں گا جو کہ سویٹزرلینڈ کی موسٹ بیوٹیفل آریک کنال ہے تو چلو دیکھتے ہیں آریک کنال کیسی ہے آج میں آپ لوگوں کو سائیکل سے آر آریکنال کے نظارے کرواؤں گا Bye. آج تک کے لیے بس اتنا ہی آپ سے ملیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور سیٹی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ